20 лютого у Хмельницькому достали героїв Небесної сотні, поклали квіти і вшанували пам'ять борців за демократію і європейські цінності. Учасниця Хмельницького майдану Ірина Ковалевська розповідає. Такого загинув Нігаян, і це вразило нас дуже сильно. Але коли 18 лютого вже масово почали вбивати, не вірила, що може бути в Києві, в центрі такої столиці миролюбивої, центр Європи, що може таке відбуватись. Десять жителів Хмельниччини загинули під час Революції Гідності в 2014 році. Це Людмила Шеремет, Дмитро Пагор, Олександр Клітинський, Микола Дзявульський, Віталій Васильцов, Сергій Бондарчук, Володимир Чаплінський, Анатолій Корнеєв, Олександр Подригун і Артем Мазур. Ірина Ковалевська каже, була очевидицею подій біля Хмельницького СБУ, де одну людину вбили, одну смертельно поранили. Пожежа СБУ і тролейбуси підганяли, тобто все відбувалось на моїх очах, і як стріляли, як водометами намагались нас поливати. У мене було дві мильниці, і я зробила 14 плюнок Хмельницького Майдану. За її словами, саме 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану, хоча розстріли почалися ще в січні. Вони йшли сміливо, без зброї, з дерев'яними щитами. Можна сказати, що війна почалася вже на Майдані, тому що приймали участь російські грушники, які ну, є підтверджені, що це вони вбивали, От, тому вони можна сказати, перші захисники нашої держави. Із її слів, що досі за вбивство революціонерів нікого не покарали – несправедливо. Можливо, і навмисно хочуть затерти сліди ну, там, тих злочинів, які були скоєні на Майдані. Шкода, звісно, але я думаю, все одно ми колись правду знаємо. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.